Обласний академічний музично-драматичний театр Старицького, як і інші заклади культури, в жовтій зоні працює у звичайному режимі. Його директор Андрій Ковальчук розповідає, відвідувати вистави й концерти в закритих приміщеннях можна, якщо зала наповнена наполовину. Андрій Ковальчук продовжує, актори театру готові грати вистави і в напівпорожніх залах. Якщо навіть йде десь питання про відміну вистави або про перенесення, ми це дуже болісно сприймаємо. Навіть якщо в залі, там. 30-40 чоловік ми граємо виставу, тому що це наш глядач, це люди, які виділили час для театру, прийшли сюди, і ми максимально хочемо задовольнити цю культурну потребу. На вистави столичних театрів та концерти зірок шоу-бізу продовжує директор театру заповнити зало на половину не вийде. Тому, каже, знайшли вихід із ситуації. Будемо запрошувати медсестру, можна зробити швидкий тест на ковід безкоштовно. Головний санітарний лікар області Микола Габрикевич додає. В жовтій зоні педагогічної безпеки є ряд обмежень, які стосуються всіх. 50% заповнення цієї залі потрібно. Якщо фітнес-центри, спортивні змагання – один учасник на 10 метрів квадратних. Відвідування кафе ресторанів – віддаль півтора метра, і за столика більше чотирьох осіб. Носіння маски є обов'язковим. 50-відсоткове заповнення залів стосується кінотеатрів. У Хмельницькому кінотеатрі Шевченка розповідає виконувачка обов'язків директора Дитяна Забовчук, сертифікатів про вакцинацію глядачів не питають, та вимагають дотримання карантинних обмежень. Дотримання дистанції між глядачами, також масковий режим. Не більшість 50% будемо е-е загроженості залу. Головна адміністраторка кінотеатру Наталія Понасюк розказує: "Зал тут великий, на 465 місць, тому водночас кіно чи мультфільм можуть дивитися більше 200 глядачів. Ми будемо продавати квиточки з таким розрахунком, щоб людина могла не сісти одне коло а сісти через одне. Якщо, допустим, сім'я буде приходити, то, звісно, сім'я може собі сісти одноколодно. коло одне. Виконувачка обов'язків директора каже, колектив кінотеатру вакцинується, бо всі хочуть працювати. Будь-які карантинні обмеження кінотеатру, це, звичайно, зазнає кінотеатр збитки. Головний інженер Василь Лисичук згадує останній локдаун, коли кінотеатр не працював. Тож були ми за свій рахунок тоді. Ну, тому це цікаво. Нема звідки ді платити нам зарплати і так виходить, і карантин. Це ж вбиток. Головний санітарний лікар додає карантинні обмеження, прості заходи для запобігання зараженню ковідом та його штамами. І дотримуватися їх не важко. 12 областей України вже по показниках помаранчої зоні. Ми ще до цієї зони не дотягуємо, але потрібно все робити для того, щоб якомога далі ми відсунули цей процес. Стосовно вакцинації та її темпів, то, додає Микола Габрикевич, зараз імунізується в день 3-4 тисячі жителів області проти 6-7 місяць тому. Світлана Поробок, Тим'ян Цегольник, Новини на Суспільному, Хмельницький.